вітаємо вас на нашому каналі, і сьогодні ми хочемо представити вам новий наш об'єкт, який ми недавно здали. Зараз проходить невеличка пусконаладка, і ми вже доводимо все до кінця, але в цілому робота наша вже видна. В даному випадку це об'єкт, в якому ми реалізували систему опалення на базі електричного котла, і в даному випадку це квартира. Житлова квартира площею 120 м2, і замовник а, захотів тут індивідуальну систему опалення. Проблема заключалась в тому, що замовнику було недостатньо тепла від а, міської мережі. В даному випадку це місто Київ, яке а, подає тепло на цей будинок. А, Тобто централізоване теплопостачання, і його було недостатньо а, для даної квартири. Це 21, 21 поверх, і а, в даному випадку не було достатньо теплоносія, який прокачувався через а, конвектори а, а, даної квартири. Таким чином, була недостатня тепловіддача в квартирі і недостатня температура, яка не задовільняла параметри комфорту для замовника. Температура була нижче 18 градусів взимку, навіть при невисоких, не дуже низьких морозах. Таким чином замовник звернувся до нашої компанії, щоб ми змогли йому запропонувати рішення, яке могло б допомогти йому підвищити температуру в приміщеннях і зробити його перебування в квартирі більш комфортним. В даному випадку це будівля нова, тобто вона побудована і система опалення, відповідно, побудована більш сучасно. Тобто тут є основний віт сам і далі він вже розподіляється по центральним, по центральним стоякам, від яких вже йде теплопостачання індивідуально до кожної квартири. І на кожну квартиру є свій теплолічильник. І таким чином, навіть якщо ми просто перекриємо кран на теплолічильнику, в даному випадку, якщо ми перекриваємо кран на теплолічильнику, то лічильник, звісно, він показує, що все стоїть на нулі, ну, тобто не рухаються далі показники. Таким чином, якщо ми відключаємося від мережі, опалення міста, то uh... Відповідно, ми маємо можливість не платити за те теплопостачання, яке подається індивідуально в квартиру. В квартирі ми реалізували систему опалення на електрокотлі, і в даному випадку була наступна проблема. У замовника була низька температура в приміщеннях, а також йому не вистачало гарячої води, бо в нього був бойлер всього на 80 літрів, а його потреби були приблизно 150-160 літрів. І ми влаштували також систему гарячого, гарячого водопостачання на базі е баку непрямого нагріву від компанії Дражеця, це 160 літрів і тепер в даному випадку ми маємо систему опалення, яка працює від електрокотла і також є можливість переключити теплопостачання котла на, постачання, на нагрів е баку е непрямого нагріву і так, таким чином ми маємо тепер нагрів і самого баку від електрокотла. Таким чином замовник отримав не тільки е, добру температуру в приміщенні, не тільки якісну систему опалення, але ще й е, достатній рівень е, гарячої води, з необхідною температурою для своїх потреб. Що ж ми зараз в самій квартирі, ми піднялися в саму топкову. Це приміщення насправді не зовсім топкове, а є приміщення пральні. Бо ми бачимо тут пральну машину і також сушильну машину. Вони тут компактно розміщені одна над одною в цьому куточку. А тут ми розмістили обладнання, яке ми запропонували для замовника. В даному випадку котел Вайланд, елоблок на 9 кВт. Він знаходиться ось в такому виді, тобто він навісного типу настільного. І далі ви бачите розводку і сам, сам бойлер драже непрямого нагріву на 160 л. Цікаво, що цей бойлер він був підібраний саме так, щоб можна було робити обв'язку згори, тобто зверху над ним є виходи для підключення гарячої води, холодної води, рециркуляції, нагріву від котла, і, тобто є подача і зворотка. Принцип роботи наступний. Система опалення працює на приміщення в самій квартирі, на конвекторну систему опалення, бо тут в основному лише конвектори і лише в деяких місцях є радіатори. І ми бачимо, що котел спочатку нагріває бойлер, бо пріоритетом є нагрів гарячої води. І Котел він переключається за допомогою трьохходового клапана ось тут і теплоносіг йде по цій трубі і заходить в сам бойлер і вже по зворотці піднімається і заходить назад в котел Таким чином ми бачимо, що спочатку нагрівається бойлер а потім, після того, як датчик сигналізує про те, що достатній рівень е, температури в бойлері, е, система переключається на нагрів е, системи опалення в приміщенні. Зазвичай е, замолик не відчуває якихось перепадів температур в цьому випадку, бо е, нагрів відбувається всього лише там, за хвилин 20-30. 9 кВт нагріває досить швидко 160, 160 літровий бойлер. Таким чином ми далі вже переключаємося на систему опалення і вже йде теплопостачання на самі конвектори. У даному випадку ми бачимо, що лінія через трьохходовий іде ось тут, і йде на постачання, яке в нас проведено через стелю, тобто труби, сховані в стелі, вони обходять таким чином, і е, опускається ось тут разом з системою каналізації на перший поверх, на перший рівень. Е, квартира двохрівнева і таким чином йде постачання по всій квартирі, яке вже було розведено ще до нас е, е, самим забудовником. Е, циркуляцію здійснює внутрішній насос е, самого котла. Його достатньо для того, щоб покрити всі е, е, покрити, якби. Втрати, втрати тиску на місцях і подовжині. Таким чином, якби йде циркуляція повноцінна по усій квартирі. Як ви пам'ятаєте, не було достатнього теплоносія, тобто циркуляція була недостатня від міської мережі. Зараз, в даному випадку, циркуляція достатня, бо тут досить потужний насос, який прокачує всю систему на необхідному, необхідному рівні, на достатньому для того, щоб забезпечити теплопостачання квартири. Зараз ми бачимо, що тут таке компактне приміщення І до того, коли ми прийшли сюди, ми бачили тут просто меблі І е, вмонтовано таким чином самоправну машину і сушильну машину А тут був розташований бойлер на 80 літрів він був в такому вертикальному вигляді. В даному випадку бойлер демонтований, і тут уже влаштована вся наша, вся наша система опалення. І так, що необхідно ще додати? В даному випадку ми бачимо, що замовник повністю відрізає себе від системи міського теплопостачання, але труби теплопостачання ми не залишили просто на тому рівні в коридорі. А ми їх підняли е, на рівень топковий і завели їх також з трубами опалення самої квартири. І в даному випадку ми бачимо труби опалення самої квартири ось, а міська мережа підходить ось тут, в цьому місці. Ми зараз її заглушили, поставили туди заглушки, і таким чином ми відрізалися від системи міського теплопостачання. Але відрізалися тимчасово, бо насправді наша, е, наша пропозиція для замовника була наступна. Ми влаштовуємо теплообмінник, пластинчатий теплообмінник, компактний. І в даному випадку ми не повністю відрізаємо замовника від системи опалення міської. Точніше, ми робимо це тимчасово. На майбутнє в нас планується другий етап, який включає в себе влаштування пластинчатого теплообмінника, невеличкого в цьому місці, який має підключення від системи теплопостачання міста а далі він підключається до системи а, постачання тепла в саму квартиру. Таким чином ми а, зможемо знову підключити замовника до системи міського опалення, але якщо йому буде недостатньо даного тепла, то система буде а, зроблена так, що а, він зможе переключитися автоматично на споживання від електрокотла. Таким чином, тут буде ще влаштований теплообмінник пластинчатий, пластинчатий пальний невеличкий, а також буде влаштований циркуляційний насос, який буде прокачувати систему додатково через теплообмінник і через саму систему внутрішньої квартири, саму внутрішню квартирну систему опалення. Цей другий етап він буде зроблений трошки пізніше. В даному випадку ми бачимо саме перший етап. і замовник хоче пожити рік, поексплуатувати дану систему, подивитися як вона працює. А далі вже на наступний рік ми зможемо завершити даний об'єкт вже в цілому. Зробивши комбіновану систему, яка зможе працювати і від міста, і в разі якщо від міста буде недостатньо тепла, замовник може паралельно включити котел, і таким чином догріти систему до необхідної кондиції, таким чином зробивши в самих приміщеннях достатній рівень комфортності для його перебування. Також хотілося б додати по цьому відео, що дана система опалення вона буде працювати по погодозалежному режиму. Тобто в нас є датчик зовнішньої температури, який буде знімати дані зони, тобто вуличні дані, і таким чином передавати на саму систему і в подальшому вона вже буде реагувати на погоду і таким чином збільшувати чи зменшувати свою, свою продуктивність. Також замовник буде мати можливість регулювати систему опалення через отакий блок, який дозволяє йому зробити регулювання системи через свій смартфон. Таким чином він зможе коригувати і нагрів гарячої води, і також в цілому роботу топкової в своїй квартирі. Це все, що ми хотіли сказати на даному етапі по цій квартирі, по даному об'єкту. І якщо у вас з'явилися запитання, якщо ви захочете собі таку ж систему подібну, то звертайтесь до нашої компанії, ми зможемо вам допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, також тисніть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні наші випуски. Дякую, що були з нами, до побачення.